Před pár dny jsem vyrazila ven na své oblíbené místo. Nachází se u nedaleké řeky. Ráda to tady pozoruju, jak se břeh měsíc co měsíc mění. Ale tentokrát jsem přišla za jednou konkrétní rostlinkou. To je ona. Vytrvalá léčivá berinka, která se zjevuje časně z jara, nejčastěji ve vlhkých lesích. Ještě než stromy obléknou listy. Dělá to schválně, protože později by už neměla pro svůj růst dostatek světla. Takovým jarním sprinterům se mimochodem říká efemery. Rychle vyrostou, nasadí květ a záhy umírají. A tento druh česneku se řadí mezi ně. Takže je nejvyšší čas ohnout hřbet a ohutnat tuto lahutku, ještě než začne kvést. Pak totiž její síla přechází do květu a to už je lepší nechat medvědí česnek v klidu dokončit svůj životní cyklus, aby se mohl v plné parádě objevit zase příští rok. My lidé sbíráme hlavně tyto listy. Samozřejmě ohleduplně, žádné plošné sklízně. A medvědi? Ti si je dopřávají taky. Jakmile se probudí ze zimního spánku, vyráží prý k nejbližšímu potoku, aby se česnekem posilnili. Pročistí jim žaludek, střeva i krev a zbaví tělo parazitů. Nám prospívá stejně tak. Já teda momentálně žádné parazity vyhánět nemusím, ani nemám na kůži ránu, kterou bych potřebovala ošetřit. Ale česnek si ráda natrhám a dodám skrz něj svému tělu vitamíny, minerály a detox. Obsahuje velké množství prospěšných látek, tak, jak to mývají bylinky ve zvyku. Seznam by byl pěkně dlouhý, takže zmíním aspoň jednu z nich. Silici s názvem Alicin. Šikovná sloučenina, která vzniká až po narušení rostlinky. Má antibakteriální, antivirové, protiplísňové a další úžasné účinky. Chrání česnek před škůdci a je zodpovědná za jeho typické aroma. Po pár minutách se však alici na vzduchu rozkládá, proto se doporučuje používat medvědí česnek rovnou za syrova. Jeho aroma a chuť se rozvine v každém listu, který ochutnáte. Existuje mnoho způsobů, jak zařadit medvědí česnek do svého jídelníčku. Receptu najdete tolik. Uvařit jej jako špenát, naložit v něm maso, přidat do nádívky nebo jim okořenit polívku. Nejlepší však je, když neprojde teplem a zachová si tu svou štiplavou divokost. Takže šup s ním rovnou na chleba, nebo do pesta, do salátu, anebo rovnou do pusy. Asi to natrám trochu více. Vysty hladké vůni a šíří, štiplavou sílu na jazyku víří. Než objeví se jejich první bílý květ, ochutnám je já i kámoš medvěd. Posílí jimi své skřehlé tělo, zbírat je s úctou by se mělo. A až mi v krvi budou látky jejich kolovat, za jarní léčbu uslyším buňky své těkovat.